Dragnea a început petrecerea mai devreme, motiv de mare rebetoare în casa liderului PSD. Predintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat chef mare la PSD, luni, după un pariu câtigat pe Facebook. Un internaut trebuie să aduc la de adebere pierdut la pariu cu Dragnea. În timp ce liderul PSD va aduce Micii Ivan Cinge geretarul în curtea, PSD? Liviu Dragnea a început petrecerea mai devreme, pentru ce astăzi este ziua de nume a iubitei sale, Irina Tenase. Credincioii ortodochii se rebetoresc pe data de 5 mai ziua Sfintei Muceniei Irina, al cerei nume semnifică Pacea. Cine a fost Sfânta Irina? Irina a fost singura fiinca lui Liciniu, regei în cetatea Magedon. Fanta Mucenita Irina s-a nascut Pagana, iar numele ei a fost la început Penelope. Cand a împlinit sase ani, tatal ei a zidit pentru ea, dincolo de cetate, un turn cu multe camere. A fost închisă in acest turn, împreună cu 13 fecioare, o invatatoare cu numele Cariasico Apelian. Un batran intelect. Într-o noapte, i a apărut invisierul lui Dumnezeu care i-a spus, Penelope, de acum nu te vei mai numi a sa, ci Irina, pace, si vei fi multora scapare si adapostire si prin tine se vor mântui multe suflete, iar numele tău va fi mare în toată lumea. Sfânta Irina aflat despre Hristos de la Apelian și si a primit botezul de la Sfantul Timotei, ucenicul Sfantului Apostol Pavel. Trecerea sa la creștinism l a infuriat pe Tataliei, motiv pentru care a dorit sa o supună la diferite torturi. Prin darul primit de la Dumnezeu. Fanta Irina îl va converti în cip minunat pe tatal ei la crestinism. A fost supusă la multe timuri în vremea a patru împărați. Regele Sedechii a îngropat-o până la gat într-o groapă umplută cu serpisi cu scorpiuni, dar îngerul domnului a pazit o pe Sfanta Fecioara Mucenita întreaga. Apoi regele a încercat să o taie in doua cu fierastraul, dar fierastraul sa frânt de trupul ei ca si cant trupul ar fi fost de marmura. Același si rege a legat-o de o roata de moara sub o moara de apasia dat drumul suvoiului, nadajduind ca că fecioara mucenita se va ineca. Dar apa nu a curs, ci a stat pe loc, iar fecioara a rămas vie sine vatamata. Regele Sapor, fiul regelui Sedechia i-a pus in picioare incaltamente de fier, i-a incarcat in spate un sac de nisip, a inhamat-o la ocaruta si i-a pus sa fie manata ca un animal cale lunga dincolo de cetate. Cu adevărat sunt ca o vită înaintea ta, o doamne!" a rostit mucenita, alergând legata în urma tortionarilor ei. Dar ingerul domnului a cutremurat pământul, iar pământul s-a deschis și a înghitit pe chinuitori. Supraviețuiind tuturor torturilor, mulți pagani au lepădat paganismul și au alergat la Hristos, crezând și botezandu-se. Irina a intrat în in cetatea lui Calinicus pentru predicarea Evangheliei. Regele de atunci al cetatei, Numerian, a aruncat-o consecutiv în trei tauri din metal incins. Dar -a nu a murit. Candirina a sosit in cetatea Mesembria, a fost omorata de regele Sapur, dar Dumnezeu a inviat-o. Regele simult din popor, bazand aceasta, au crezut în Hristos și s-au botezat. cele din urmă, Sfanta Mucenita Irina s-a întins într-un sicriu, si a poruncit lui Apelian să-l După patru zile, când au deschis sicriul, au văzut ca trupul Irinai nu mai era în el. Asa a, -a proslavit-o Dumnezeu inveci pe Sfanta Mare Mucenita Irina.